Ma beszélgessünk egy szuper képességről, termeljünk endorfint és oxitocint miközben előadást tartunk. Nézzük, hogy hogyan. Amikor előadásra készülünk, és már ott állunk, hogy megyünk színpadra, nagyon fontos, hogy előtte helyezzük magunkat egy olyan állapotba, amivel energikusak tudunk lenni, amivel felelősséget vállalunk a közönség hangulatáért, és a prezentáció végkimeneteleért. Hogyan tegyük mindezt? Ugye választásunk már nincsen, ugyanis mindjárt megyünk színpadra. Nincs választás, jónak kell lennünk. Más opció nincsen, úgyhogy... Jók is leszünk. Az anyagot vagy tudod, vagy nem, már teljesen mindegy, lényegtelen. A lényeg az az, hogy energikus legyél. Legyen meg az energia, legyen meg a hangulat, és nem is feltétlen az a fontos, hogy mi a tartalma a prezentációdnak, ha esetleg elfelejtenél valamit, hanem maga a flow. Legyen meg a folytonossága a prezentációnak, és legyen dinamikus. Ugyanis minél dinamikusabb, és minél jobban összhangban vagy a mondani valóddal, annál több endorfint termel a szervezet. És hogyha ez megvan, a következő lépés az nem más, mint hogy kapcsolódni tudjunk a közönséggel. Teljesen mindegy, hogy hárman vannak a teremben, vagy háromszázan. Kapcsolódni kell minden résztvevővel. És hogyha érzelmeken keresztül, saját történeteken keresztül elkezdesz kapcsolódni a közönséggel, akkor az oxitocin hormon lép életbe, és az kezd el termelődni. Ez egy kapcsolati kapcsolódási hormon, ami elősegíti a folyamatos kapcsolattartást és a másikhoz való kapcsolódást. Ha ezt jól csinálod, akkor úgynevezett kis neuronok indulnak be a fejünkben, illetve a közönség fejében, amelyel tükröződik az a fajta érzelemvilág, az a fajta gondolatmenet, amiben te benne vagy, és ennek köszönhető az, hogy az előadás végén leesett állal fognak odajönni hozzád, hogy mennyire jó volt, aki pedig nem megy oda hozzá, az valószínűleg irigykedni fog. Viszont mi kell ehhez? Ehhez mind kell, hogy mielőtt előadsz, tudd, hogy mi legyen az eredménye, milyen célt tűztél ki magad elé, mint a prezentáció eredménye. Mit szeretnél látni a végére, és csak ez lebegjen a szemed előtt? Ugyanis te felelősséget kell, hogy vállaljál minden résztvevőnek a hangulatáért, és minden résztvevőnek a döntéséért, és ez egy nagyon nagy felelősség. Elsősorban higgyünk abban, amiről beszélünk, és tudjunk azonosulni azzal a céggel, azzal a termékkel, azzal a mondani valóval, amit éppen a közönséggel meg szeretnénk osztani és hogyha ez megvan, akkor utána nagy baj már nem lehet. Nagyon fontos, hogy hát számtalan készség és skill kell, hogy a helyén legyen, ezeket mind gyakorolni tudjuk. És ahogyan folyamatában gyakoroljuk ezeket a készségeket, automatizálódik. És azt fogjuk észrevenni, hogy csak úgy ment, de nem értem hogyan. Ez ugye a gyakorlás kérdése, mert hát a gyakorlat teszi a mestert. És onnantól kezdve, hogy már nem kell apró nüansznyi dolgokra odafigyelnünk a színpadon, onnantól kezdve még nagyobb lesz a fló, még több endorfin, még több oxitocin, és akkor minden szuper lesz a teremben. És nagyon fontos, hogy a prezentációnak az íve legyen meg, mert, hogy nem véletlen mondtam a kapcsolattartást, időközönként, 3-5 percenként muszáj a közönséghez kérdést intézni. Azért, hogy újra felébredjen, és újra pozícióba kerüljön, és újra nulla szintről induljon az érdeklődése és a figyelme. Hogyha ezt képes vagy fenntartani, akkor profi szintre fejlesztetted ki a public speaking iparágát, viszont ahhoz, hogy ezt elérjük, meg kell tanulnunk ezeket a készségeket, ezek nem vele készségek, hanem mind olyanok, amelyek önfejlesztéssel igenis javíthatók és tökéletesíthetők. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, Gergics Dani voltam. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, kövess, kommentelj, iratkozz fel, és ne felejtsd megosztani. Inspirálódj velem legközelebb is.